شيخة الشيخات الغالي فداها، ما حد بالزين يبلغ مستواها، فارقة بالحسن من عالي سماها، ما توفيها القصايد والقوافي <تصفيق> غشميريه العنود العازميه والوصايه كالنجوم المعتديه دي العنود يا مرحبا يا يا انت سينك يا العنود كلشاتي صافي العنود اللي تسوى و ترانا كلا بالحنى وسينك انت انتي شلا عينك يا انتي سلا صوب قلبي اللي عنا باحترافي <تصفيق> الله الله شيخه الزينه كل ضاله فتاها ما حسن بسين يعني يبلغ مستواها باركه في الحسن سماها ما توافي هالقصه يضمن توافي شيخ كل الكل يكرمني يا فزيبه لاخوانها فخر ووهبه والحنا في اخواتها باسمها كاد اتكلم لنعود ونور وجه وسحر مبسم سميه كلمه شاف العنبسم الف بسم الله على كل الوصف والف تمسك صلاتي على المكرم الف صلى الله نجوم المعجلية بالعنود يا مرحبا يا العربية انتي زينك يا العنود كشاك صافي العنود اللي تساوي كونك كلا بالحالة وزينك العدل انت شلة سلمت عينك يا سيف انت سلة صوبك مشيخة الزينة في الغالي فتاها، ما حدٍ ينساني يبلغ مستواها، باركة في من عالي سماها، ما توفيها القصايد ما انت ينت شيخ الكل كرم يا تزيده، هالسحور اخوانها فخر ويده والحنان في قواتها آية عجيبة، الشعر مهما يوصف ما اللين عود نور وجو وسحر ما سمي يا كل من شاف العنبسم، ألف بسم الله على كل الوصافي والفتاة مسك صلاتي على المكرم، ألف صلى الله على طه وسلم. اللي تكره يبلي الهم ويشافيه، اللي تكره يبلي الهم ويشافيه. هذه وحصريا استديوهات همسة فرح، لكل جديد في عالم الصوتيات.